يا حبني لا ويا ويلي على شوفا يا وجدي روحي عليه ويا بريحا لبست فضله علي وكبر معروفه وكذب اللي قلت ما يطري على بالي سيتحب على انيتي من شكا من قلة الوالي يا حبيبي.